Αν λοιπόν μάθουμε να ακούμε πραγματικά, τότε θα μπορούμε να διακρίνουμε αν κάποιο ενδιαφέρεται ή αν κάποιο απλά. Είναι... Οπότε λοιπόν το δεύτερο σχετικά με τι προσδοκίε είναι κάτι πιο απλό. Έχει να κάνει με το να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το ενδιαφέρον ή μη του άλλου. Αν ακούμε πραγματικά, τότε μπορούμε να διακρίνουμε ή τουλάχιστον μπορούμε να μάθουμε να διακρίνουμε αν κάποιο ενδιαφέρεται, αν κάποιο είναι απλά ευγενικό ή αν κάποιο δεν ενδιαφέρεται. Αν λοιπόν μάθουμε. Να ακούμε πραγματικά, τότε θα μπορούμε να διακρίνουμε αν κάποιο ενδιαφέρεται, ή αν κάποιο απλά είναι ευγενικό, ή αν κάποιο δεν ενδιαφέρεται. Γιατί δηλαδή πολλέ φορέ μπερδεύουμε την ευγένεια με τη συμφωνία. Κάποιο είναι ευγενικό, δηλαδή δεν μα λέει κατάμουτρα, Όχι, φύγει από εδώ, παρά τα μεσή και ευκαιρία σου, και επειδή δεν είναι έτσι απότομο, εμεί νομίζουμε ότι ενδιαφέρεται. Αν όμω ακούσουμε προσεκτικά αυτά που λέει, κάποιε φορέ θα δούμε ότι είναι ένα άτομο που απλά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά. Οπότε μη συνδέετε την ευγένεια και τη συγκατάβαση με το ενδιαφέρον και τη συμφωνία. Αυτό θέλω να το ξαναπω. Αν θέλετε σημειώστε το. Μη συγχαίρετε την ευγένεια και τη συγκατάβαση με το ενδιαφέρον και τη συμφωνία.